Moi, kampa Ja. Mikä se on? Mä esittelen teille, mitä mahdollisuuksia Annan talolla voi tehdä ja mitä kaikkea kivaa siellä on. Mä oon oikeasti kriittinen. Tämä on että on Sä oot myös toimittaja, eikö Da, la questo è che ha Tervetuloa Annan talon YouTube kanavalle